Людмила Красова працює в медицині 35 років, кілька останніх з них – в лікарні швидкої медичної допомоги. Приходить больной, нуждающийся на статс, в леч... статс Значить, Я його е, завожу в журнал, потім пишу направление. Доктор пише діагноз, я йому пишу направление, создаю електронний номер. Говорить, потрапила під скорочення, але їй запропонували роботу у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Судя по разговорам, то говорят, вроде бы, что лучше. но Я уже здесь привыкла. Это, как говорится, ну, как, как рыба в воде здесь. Особой радости, если честно, у меня нет. Я всю жизнь проработала с этим доктором. Буду Жалковато бы, важко бы выписать направление на анализ, на кандиграмму, на стас-ликуване, на какую-нибудь консультацию у узким специалистом или там это. Это все потребует часа.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 Ну, досі е не опанували електронну систему е охорони здоров'я і не можуть приносити користь лікарні, е або тих, хто, кого ми не бачили з початку війни. Оплата йде за кожний пролікований випадок. За їх було 9229, а включено в систему 8161, розповідає очільник лікарні.